الو اليوم غادي نمشيو لصويره euh, فواحد enfin, لا ريجون حدا كنت صورتها لكم قبل لاقيتو عليها سميتها كابسين <تكلم> شحال من مره كتشولوني وكتقولوا ليا زينب euh, واش كاين شي بلاصات اللي فيهم يكونوا في حدا صويره ويكونوا ما كلوش بزاف ست <تكلم> فوا جي euh, بري لينيشاتيف دو فير الى كابسين شحال مرة خديت هاد الطريق حيت هي نفسها اللي كناخدو للصوير شحال غدت المخيلات ديالي وانا صغيرة واليوم كنسترجع فيها طاقتي كل مرة كنراخدا alors هاد البلاصه هادي سانها ازلف و الى <تصفيق> كنتو نازلين ما فورسيمون غادي توقفوا فيها حيت سي ان فات لا ديال لا فيل غادي تشوفوا فيها المدينه كامله مع الغابه ديالها ومع التزيره ديالها حظوا ومتفاقوا تلقاً هذا جينا في الليل ما شفناش ولكن اليوم جو ديكو صباح حسن سبع الخرسي الحمد لله كل شيء بخير سلام ياسين واخا زين صافا كنجي مزيان كيفاش نتا مزيان الحمد لله حنا فيقناك شويه بكري ادني يعني ماشي مشكل <تصفيق> <تصفيق> اشنو هذا الكتاب هذا هذا كتاب ديال احسن لي سبوتاسور في العالم واه مشت بيناتهم كابسين وي ياسين ولد سير حسن طلبت منه يرافقني حيت هو ولد المنطقه وكيعرف تاريخها وكلشي عليها وكيبغي كل زائر يكتشفها هذه هي وغان اها يا ديكشي ايوا بجنب بزاف هذا المنظر هنايا انا في كلام الصطعه في الاصل هذه المنطقه ديال السياده والناس اللي ساكنين هنايا احتفظوا بتقنيات الصيد التقليديه بوسائل بسيطه ولكن كتدل على الابداع الكبير ديالهم كيف كيصيدوا صنع محلي اه ولكن انت تشوف فيه تلقى واحد شويه ديال لي كرا اه راه هو ذاك الكيوسك اللي مشيت له ايوا تالما كانت النزله سهله ولكن دابا صعيبة با عندك عفوا صفر كيزا كماندا خطير با كتجي كدير ديتوكس ديتوكس عادي واش دابا لي جوند و احنا غنلصنا دابا لي دون فدير هو شيبر هاد لي جوند مع البحر كيجيو زوينين كيجيو زوينين والله كاين في الداخل والله كاين في الداخل هادابا من اقدم ريفور اللي كاني في المغرب ياك من ترا د بداو بني ديالو في 1917 من بعد هذه الجوله فكتف مع عائله سي الحسن باش نعرف اكثر كيفاش كيعيشوا سكان المنطقه قول يا سي الحسن الناس اللي كاينين هنايا باش كيعيشوا شنو هي الاكتيفيتي ديالهم الاكتيفيتي ديال الناس هنا تقريبا كلشي البحر العائله تاع هنا تاعهم كيخدموا في البحر كيجمعوا دوك لي زالك وسميتو لي حيت ما كاين ما يدار درت واحد الجمعيه دابا مزيان باش جمعيه نسويه على حسب العيالات باش يديروا باش يتعلموا شويه ديال الصناعه عرفتي شنو هي يعني. ان المراه تخرج مع خمسة ديال الصباح حتى تمشي للبحر باش تجيب شويه ديال دوك الليزه ديال الربيع باش تبيعوا باش تعيش اسم تعاون في المصاريف ديال ولادها وباش مزال يكونوا بحال هكا كيتكاملوا بعضياتهم كيتكاملوا مع بعضياتهم داكشي يعني. شكرا على الضيافه ديالكم بحال جيمن كنحس براسي بحال في الدار بك البنات الا كنتوا باغين تسافروا لشي منطقه من غير المدينه الكبيره وبغيتوا تسافروا سورتو بوحدكم انا بعدها كنصحكم باش تمشيو مع شي واحد ويز البلاد من المنطقه باش يرافقكم ويوجهكم وما تنساوش إلى سافرتو بوحدكم باشطاجيو تصاور ديالكم معايا بالهاشتاغ علاش لا ترافل كنبغي نشوفهم حتى أنا باي